کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوفے قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں براہ راس ہے راہ برام